Živijo in dobrodošli v Sladki akademiji. Danes bomo pripravili recept, ki me spomne na moje kulinarične začetke. Delali bomo presno čokoladno pito s figami. Ravno presne sladice so bile razlog, da sem sploh vzel roke, kakšen recept. To je bilo 12 let nazaj in končno kaj izkuhil. Do takrat sem bolj, ko ne edel, sem na študentske bone. En izmed rezultatov tega je tudi tale seksi knjiga, seksi presne sladice. Ena izmed najbolj prodajenih knjig presnih sladic v Sloveniji. In v bistvu mi bomo danes naredili recept iz te knjige. Mogoče ga bomo malo spremenili, malo update, ampak dejmo se kar lotiti priprave. V posodu mešalnika stresemo mandlje in datle. Dodamo cimet in kakav v prahu. Osnova za presne torte pa za presne pite je ponavadi kombinacija kakšnih oreščkov in suhega sadja. V našem primeru so to datli in mandli. Datle, vzamete take bolj mehke, ker se lepše zmešajo v multipraktiku, če dobite pa tiste malce bolj suhe, jih pa narežemo na kolute, namočimo v mlačno vodo za kakšne povrce, eno urco, da se zmehčajo. Potem pa naredimo tole. Zdaj pa še malce soli in zmiksamo osnovo. Takole, tole je zdaj narejeno, nekje tri minute približno je treba tole miksati sploh, če ne uporabimo mletih mandljev. Zdaj pa da pogledamo, kako vemo, če je naša masa za osnovo dovolj v redu. Eh, lahko se najmerj zgodi, da so datli preveč suhi in če jo takole stisnemo med prsti in obdrži obliko, je ok. Če se slučajno zgodi, da ne, lahko dodamo kakšno žljico vode, kokosovega olja, agave, mogoče malce več datlov, skratka nekaj sočnega, da bo zadevo povezalo. Osnovo zapitev sedaj prestavimo v pekač, dimenzije 20 cm. Osnovo zapito lahko oblikujemo, v bistvu najlažje je oblikujemo z rokami, pa fino je, zelo pomaga, če si malo roke zmožete z vodo prej, da se vam masa ne bo lepla gor. Je pa tole 20 centi model za pite, lahko bi pa uporabili tudi 20 centimetrski model za torta. Oblikujemo pito. Zdaj bomo pripravili kremo. Osnova je avokado. Prva stvar pri avokado je, da moramo imeti zrevo avokado. In to lahko preverimo tako, da odstranimo tale pecel. In, če vidimo noter uh, tako rahlo zelenkasto, mogoče malce proterjavi, uh, Meso je avokado najbolj zrev, pa seveda tudi navtip mora biti rahlo mehak. Če pa avokado slučajno ni dovolj zrel, pa priporočam, da ga dodate v papirnato vrečko skupaj z jabolki za 2-3 dni in bo dozorel hitreje. Avokado prerežemo, mu odstranimo koščico in odstranimo meso. Se skupaj dodamo v posodo mešalnika. Dodamo kakav in agave in sirup. Še kokosovo olje in vaniljo. Kremo za pito bomo pripravili na osnovi avokada, kateremu sem dodal kakav. Notri imamo še agave in ki ga lahko nadomestimo z javorjevim ali pa medom. Uh, dodal bom še malce vode, notri imamo pa tudi še malce vanilje in kokosovega olja. Kokosovo olje bo pa poskrbelo, da bo krema prav fino stradila se, tako lušten mehek mus bo nastal. Deci vode. A ja, pa, da ne pozabim, jaz bom dodal še malce popra, ki gre ful fino skupaj s figami. Lahko tudi spustite če vam ne všeč, ampak poskuste, bodte drzne. Na za zapito dobro premešamo, tako da ne bo več nobenega koščka avokada. Vse skupaj dodamo kar direkt čez osnovu zapito in izravnamo z lopatkom. Pita je zdaj pripravljena čist simple, ne? zdaj pa tole damo za 20 minut v zamrzovalnik, toliko, da bo kokosovo olje v kremi malce strdilo. Vse skupaj tik jo postrežemo, bomo pa gordo dali še rezine fig. Na vrsti so še fige, te narežemo na četrtinke ali pa na kolute. Na mesto fig bi lahko uporabili tudi kakšno drugo sezonsko sadje. Recimo maline bi bile top. Pita je končno pripravljena, Poglejte, če ne zgleda čudovito. Zdaj si pa sam predstavljate, da ugriznete ven tale kos. Najprej vas pričakajo slastne, sočne fige. Spodaj kremna čokoladna krema iz avokada in kakava. Čisto spodaj. Pa imamo dno iz mandljev, datljev in cimeta. Nebesa. Danes imam za vas tudi nagradno igro. Spodaj v komentar mi zapište, na kakšen način si pa vi najraj prevožite tele fige. So to kar same, kakšni kakšni solati, mogoče s pršutom. Sodelujete pa lahko za nagrado sicer mene, oziroma heh, knjigo Seksi presne sledice, v kateri najdete kar 40 presnih receptov. Zdaj pa hitro pejte na resto figo, pito, figovo pito in uživajte. Čau. Danes bomo pripravljali na tako prav posebno sladico, ko mene popelje mal nazaj v nostalgijo, v nostalgijo v preteklost. A, Ko mene popelje...